Why you always fit Trying to test me To turn up in the back of the jet stream Can't be cut, but she's trying to arrest me Lying to impress me, dying to forget me I can't sing one of my songs for ya You keep boring and it goes on and on Can't seem to forget what's wrong with ya Checking your temperate, your thermometer Since like lately You're called, called crazy Why you always at a around I'm playing بسبب الزود العالي العاليه وبعدها راح نذهب الى السكريبتات تبع الهيد شوت هو ثم الان راح ندخل على هذا اللي تشجدونا بالوصف للألوان و جودة عالية ثم راح نضغط على استخراج هنا نكتب كلمة سر ساقات 69 ثم نضغط او كتابة ما خطوة بخطوة كي يشتغل معك هذا الجرافيك العالي حتى ولو اضفت او حطيت جودة سيئة بالهاتف راح تظهر معك الجودة او الالوان المرتفعة جدا احسن من الحاسوب ثم راح ندخل على هذا الملف ند... اول شي لا تنسخ راك تذهب الى اندرويد اوببريفاير ثم ت... تأخذ هذا تعمل قطع كي يبقى عندك الاصلي ثم رابطون باندي سبب هذا ثم تنسخه هنا ثم ترجع الى السكريت هكذا ثم تعمل نسخ تابع معي ثم اوندرويد او oh ثم راح تعمل كولي. تابع معي عندما يلصق لابد ان تفعل اول شيء في الحاجة عندما يلصق هكذا راح تعمل تضغط ضغطة مطولة ثم تعمل هذه اللي فيها القلم ثم تجي الى هون تحذف رقم اثنين وتضيف رقم واحد طبع. ثم تركب سكريبت الهيد شوت بطريقة وهي كالتالي بفضل نورمال راح تدخل لسكريبتات في وصف الستونات وكلمة السر 66 تضغط اوكي ثم تدخل على الملف اسم الملف فيفاير في ثم تذهب الى وندرويد تاةة ماسك على علامة ثم استخدام ثم ترجع الى فيفاير ماكس بجرد سوى ماكس تضغط على استفراج هنا ثم ستة وستين ثم تدخل على الملف تعمل قبل ملك فيفاير ماكس في ثم تدخل الى underway.tata وتعمل كولي العلامة في هذه هي طريقة التركيب وانتقي في فيديو جديد وسكريب جديد ان شاء الله مع السلام